يا محمد إن الله يقول وهو أعلم ما الذي يبكيك؟ فأخبره أخبره أنه يبكي على أمته الذين يدخلون النار فرجع جبريل إلى الله وقال يا رب إن محمد يبكي على أمته الذين يدخلون النار قال يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إن الله لن يسوأك في أمتك إن الله لن يسوأك في أمتك ابشر يا محمد ابشر يا محمد قال فاسجد فيقول الله جل وعلا قم يا محمد ويحد لي حدا قال فاذهب واخرج من النار كل من كان في قلبه لا اله الا الله من كمثل محمد يختار في كفه التوحيد